على لا حكومه لا برلمان وعلك لا حكومه لا برلمان منع الكلام لا برلمان الله كريم الله كريم الله ولا صحه لا تعليم